بعمرك ما تعطي وعد لشخص وما توفي بوعدك لأنه بهيك عقلية أنت رح تخسر كتير رح تمنع الناس توسع فيك ورح يبطل حدا يعتمد عليك بشي لأنه بنظره أنت ما عندك وفا علاقاتك رح تخرب مع الناس إذا ما تغيرت مش قادر توفي بوعدك كون صادق من البداية وقول مش قادر لا توعد الناس وتطلع بالآخر كذاب. الوفاء بالوعود هي منشية من شيم الاخلاق الحميده وأكتر شغله بتبني الثقه والاحترام مع الناس هي انك تكون قد كلمتك وتنفذ اللي بتقوله